І за Дакаром важко слідкувати онлайн. Це дуже довга гонка. Тому саме часові пояси, вони ну, не впливають таким чином, як це, наприклад, в Формулі-1, де гонка годину триває, півтори, і всі завирішли дивитися, вже всі результати відомі, і вже там через день, ну вже всі все знають і немає там сенсу передивлятися її другі чи щось таке. Дакар триває цілий день. Етап. Потім глядачі в будь-який час можуть, там, чи навіть зранку в Австралії, там, зайти подивитися, як завершили, приїхали гонщики, тому що відео трансляції ніякої немає, лише огляду. Треба розуміти, що Дакар – це дуже затратно фінансово. Не тільки з точки зору участі самого екіпажу, але й медіа. За те, щоб медіа туди поїхали, екіпажу, як правило, щоб його висвітлювали, потрібно повести за собою людей, і заплатити за них, щоб вони там перебували, проживали, знімали. І тому, коли у нас вже немає таких, ну, перше, все, мова йде про на Насильчика, якого вже з нами немає, він, він робив це все, він дуже широко популяризував Дакар, і після нього Ну, дуже багато прихильників залишилось по інерції, які спочатку стежили за ним, потім вже з гонкою в цілому, і вже 2013, 14, 2015 рік ти стежить за боротьбою за перші місця і продовжують це робити українцям. Зараз невигідно вже їхати до Дакар. Ну по перше, фінансова ситуація в країні змінилася в найкраще для нас сторону. І, по-друге, вже було двоє українців на гонці в Африці, які знайшли значно менший курс, але вони приїхали двотижневу гонку, але в іншій країні під іншою вивізкою, іншу гонку. Але для саме в Дакарі, я думаю, що перспективи не дуже гарні, але подивимось. «Вітіскоп. спортивне відео.